Привіт, котики! Тренування на все тіло для новачків і людей з великою зайвою вагою. Тренування без стрибків, без бігу, без присідань, без навантаження на коліна. Можна робити всім. Я твій тренер Лагартіша. І ми починаємо з розминки. Переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу. І обертаємо руками по великому колу вперед. М'яко, повільно. И назад ликции изменили, не знаю направление, направление, точно. Кисті. Закінчили, оберти корпусом, опускаємось максимально низько, коліна не згинаємо. І змінюємо сторону. Нахили в сторону і в іншу. Закінчили. оберти стегнами в одну сторону. І в іншу. Коліна. Змінили напрям. Закінчили. У нас буде 5 вправ, які ми виконуємо по колу. І перша вправа нахили на одній нозі. Дуже важлива вправа для ніг, для сідниць і особливо для м'язів-стабілізаторів коліна. Ми піднімаємо одну ногу і повільно опускаємось вниз. Коліно згинається настільки, наскільки йому треба, і повільно повертаємось назад. Ми нахиляємося не в спині, не отак, а відводячи Зегна. Назад. Таких ми виконуємо. 10 на кожну ногу. Готово? Працюємо. Повільно вниз. І повільно назад. Один. Два. Чим нижче ти опускаєшся, тим складніше тобі буде тримати баланс. Три. Чотири. Тому опускайся до того моменту, поки ти можеш отримувати себе від події. П'ять. Нікуди не спішимо, виконуємо повільно. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Змінюємо ногу і продовжуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І наступна вправа у нас. Ми опускаємось на підлогу. І з цього положення ми будемо піднімати ногу і руку. Живіт треба й підтягнути, спина рівна. Ми піднімаємо ногу і руку, зводимо їх назад. Якщо тобі складно, ти ставиш їх на підлогу, якщо нормально – не ставиш. І розводимо знову. Важливий момент – поперек не повинен рухатись, тобто у тебе не повинно бути ось такого руху в спині. Спина рівна, рухається лише рука і нога яких ми виконуємо по 10 на кожну сторону. Готова? Працюємо. Нога, рука, один, видих, два, видих, три, видих, чотири, п'ять. Повільно, нікуди не спішимо. 6. Це важливо виконувати повільною. 7. 8. 9. 10. Закінчили і ми змінюємо сторону. Готова? Працюємо. 1. Видих. 2. Видих. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, закончили і піднімаємося вгору. У нас знову буде вправа на ноги. Ми відступаємо трошечки назад. І з цього положення ми будемо а, нахилятися вниз, відводячи стегна назад. Це виглядає ось так. І повертаємося. Нахиляємося вниз коліно, залишається чітко над п'яткою і не рухається вперед. Ми нахиляємося максимально вниз і повертаємось назад. По 10 на кожну ногу. Готова? Працюємо. Один. Спину тримай рівно. Два. Не прогинай поперек. Три. Тобто не треба робити ось так. Чотири. Таз має бути в нейтральному положенні. П'ять. Всі вправи виконуємо повільно. 6 Видих на рух вгору 7 Вдох Видих 8 Вдох Видих 9 10 Закінчили, змінюємо ногу І працюємо Вдох Видих Вдох Відох. Це дуже крута вправа для свідниць. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І наступна вправа у нас — віджимання. Я вам покажу два варіанти. Варіант полегше і варіант поскладніше. Полегше ти будеш віджиматись, наприклад, від столу, від якоїсь високої поверхні. Від дивану, від столу. Чим нижче, тим складніше. Руки широко. Ти впираєшся в стіл, наприклад. У мене тут ця штука відступаєш із цього положення, опускаєшся вниз і на видосі назад. Навдосівно. На видосі назад. Або ти можеш робити на підлозі з колін. Знову ж таки, руки широко, лікті йдуть в сторони і ти дуже повільно опускаєшся, лягаєш на підлогу, спираєшся руками і на видосі піднімаєш себе вгору. Таких ми виконуємо Вісім раз. Готово. Я буду робити на підлозі. Працюємо повільно вниз. Лягли на підлогу. Піднялися. Один. Повільно вниз. Лягли на підлогу. На видосі. Два. Вниз. Три. Вниз. 4. Якщо ти не можеш зробити вісім, роби скільки можеш. П'ять. Наприклад, ти можеш зробити тільки чотири. Окей, роби чотири. Шість. І ще два. Опускаємось вниз. Лягаємо сім. Піднялися, так? Да? І ще один раз. Лягли. Вісім. Закінчили. Ти можеш це зробити. Якщо ти можеш зробити тільки 4, це окей. Головне робити. Я знаю, ти ніколи не віджималася, або може віджималася дуже давно. І це складно. І остання вправа коло у нас буде сідничний місток. Ми лягаємо на спину. Тут важливий момент, поперек має бути притиснутий до підлоги. Тобто тут не має бути простору. Притискаємо поперек до підлоги, піднімаємо руки і з цього положення піднімаємо стегна вгору. Повільно підняли і опускаємо вниз, поперек лягає першим. І ще раз показую, стегна вверх, і ми опускаємось, поперек лягає першим. Таких ми виконуємо 10 повторів. Готово? Працюємо. Один. Вдох. рух згору видих. Два. Вдох. Видих. Три. Вдох, поперек притиснути до підлоги, видих, вдох, видих, п'ять, вдох, видих, шість, сім, повільно, ми нікуди не спішимо, вісім, дев'ять, Десь закінчили, це повне коло, якщо ти виконуєш тренування перший раз і тобі дуже важко, ти можеш на цьому зупинитися. Наступний раз зроби два, три. Якщо тобі нормально, продовжуй, я рекомендую зробити всі три кола. І ми починаємо з нахилів на одній нозі, у нас буде менше відпочинку, тому що я вже не буду показувати техніку. Нагадую. Ми опускаємось повільно вниз і назад. Готова? Працюємо. Один. Два. Чим нижче ти опускаєшся, тим складніше. Три. Не переживай, якщо в тебе не виходить. Чотири. Тебе дуже сильно шатає в сторони. П'ять. Якщо ти ніколи баланс не тренувала... 6. то ти не зможеш робити так, як я. Сім, але ти можеш це натренувати. Вісім, так само як силу, швидкість, витривалість. Дев'ять. Десять. Змінюємо ногу і продовжуємо. Один. І навіть якщо тобі дуже складно робити цю вправу. Два. Ти повинна її робити. Особливо, якщо в тебе болять коліна. Три. Бо ця вправа дуже крута для м'язів-стабілізаторів. Чотири. Через слабкість яких, власне, тебе і болять коліна. П'ять. Ну, якщо в тебе немає травм. Якось. Шість. А якщо в тебе травма, то все одно треба укріплювати ці м'язи. Сім. Вісім. І якщо ти думаєш, я не знаю про що говорю, у мене є операція на коліні. Дев'ять. Що це таке і як відновлюватися. Десять. Закінчили. І ми переходимо на підлогу. Підйом руки і ноги. Живіт тримаємо підтягнутим, спина рівно. І працюємо. Підняли ногу, підняли руку. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Спину тримаємо рівно. Три. Не рухаємо. Поперек. Чотири. П'ять. Шість. 7 8 9 10 Змінили сторону І продовжуємо 1 2 3 4 П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Піднімаємось вгору. І у нас справа на ноги. Нагадую, ми відступаємо. Опускаємось вниз і піднімаємось назад. 10 разів на кожну ногу. Якщо тобі треба більше відпочинку, тисни паузу, відпочивай. Не довше 30 секунд і продовжуй. Добре? Готова? Працюємо. Повільно вниз. На видосі вгору. Один. Два. Вдох. Видих. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Десять змінили ногу і працюємо. Один.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 10. Закінчили. І у нас будуть віджимання. Я нагадую, ми можемо віджиматися від, наприклад, столу чи диван. Або від підлоги, від підлоги буде складніше. Тому дивись на свій рівень, робимо 8 або стільки, скільки можеш, наприклад, 3 4 5 6. Працюємо. Повільно вниз. Лягли на підлогу і підняли себе вгору. Один. Повільно вниз. Лягли. Два. Вниз. І всі вгору. Три. Вниз. Чотири. П'ять. Шість. Всім. Вісім. Закінчили. І у нас сідничний місток. Лягаємо на спину. Притискаємо поперек до підлоги. І піднімаємо стегна вгору. Готова? Працюємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ять. 10. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ще одне коло. Фух, сподіваюсь, тобі подобається тренування. Якщо подобається, став лайк, пиши коментар. Підписуйся на мій канал, якщо ти ще не підписана. Підписуйся на мій інстаграм, там дуже багато класної інформації про тренування, про схуднення, про міфи, які заважають тобі худнути. Рекламна пауза, а така коротенька. І ми продовжуємо. У нас будуть нахили на одній нозі. Нагадуємо, ми нахиляємося вниз і повертаємось назад по 10 на кожну ногу. Готово? Працюємо. Один, два, три. Чотири. П'ять. Повільно, нікуди не спішимо. Шість. Я розумію, що швидко буде простіше. Сім. Але в цьому весь сенс, щоб ми робили. Повільно. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили ногу. І працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили, і переходимо вниз. Ми піднімаємо ногу і руку. Готова? Працюємо. Видих. Вдох. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили сторону. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Піднімаємось знову вгору. Я думаю, ти зрозуміла, ми робимо на ноги, на верх тіла, на ноги, на верх тіла. І у нас це називається присід ножиці вправо. Ми нахиляємось і повертаємось назад. Не знаю, чому присід, бо це не зовсім присід, але так називають її. Працюємо. 1 2 3 4 5 6 7 8 Дев'ять Десять Змінили ногу І продовжуємо Один Два Три Чотири П'ять Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили, швиденько відпочимаємо і у нас будуть віджимання. А, якщо ти хочеш схуднути, крім тренувань, дуже важливе харчування, дуже важливо правильно харчуватися, 50 калорій. Це про харчування і розкази в гайді по харчуванню можна знайти по посиланню в описі відео. А ми продовжуємо. У нас будуть віджимання. Можна віджиматись від підлоги або від столу чи якоїсь поверхні. Готово. Працюємо повільно вниз і вгору. Один. Вниз. Два, вниз, на видосі гору, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, закінчили. І у нас сідничний місток. Ми лягаємо на спину. Поперек притиснує до підлоги. Піднімаємо руки і будемо піднімати стегна. вгору. Готова? Працюємо. Один. Вдох. Поперек лягає першим. Видох. Два. Вдох. Видох. Це, до речі, крута справа для м'язів тазового дна. Видох. Три. Вдох. Видох. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Фух, ми зробили три кола. Не забудь потягнутися, це дуже важливо для відновлення, для розслаблення м'язів. Тут ти можеш знайти розтяжку після тренування. З тобою була лагартіша. Бувай.